اسكندراني <تصفيق> العاب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناه اسكندراني العاب النهارده يا جماعه نسجل في سيرفر الفراشه سيرفر فراشه انضم سيرفر الافعى دلوقتي هنخش سيرفر الافعى الا فراشه 47 عشان نشوف اللي هو انضم سيرفر الافعى ولا لا اهو يا جماعة دخلنا سيرفر الفراشة اهو قرصان اهو ندوس على الحالة هي المستوي بتاعه واحد وستين وقوة المعركة بتاعته مية وتلاتة نخرج نخش في السيرفر الأفعى عليه هي هي الشخصية اه يا جماعه هي هي الشخصيه برضو سيرفر الافعى عندهم سيرفر الفراشة دلوقت لو عايز تسجل معايا فيديو في اي وقت تقدر تسجل معايا فيديو من خلال سيرفر الافعى او سيرفر الفراشه لان كده كده لو لبنت في سيرفر الافعى ودخلت في سيرفر الفراشه هتلاقي نفس الشخصيه زي ما انتم شايفين كده بالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا تنسى اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس ريح اللي فين دنا الملك نادل الملك من فيكم مشترك إثبت مكانك ما اسمعش صوتك دماغك وشغال أبزام بلك ريح اللي الملك نادل الملوك من فيكم مشترك إثبت مكانك ما اسمعش صوت